Keď som ja žil do mladého veku, ktorý lásky mi pestoval, Prišiel jeden s kamarátov, koreň lásky podkopal. Prišiel jeden s kamarátov, koreň lásky podkopal. Kamaráti moji milí, mal som ja vás, mal vás dosť. Podkopali ste mi kore, teraz nemám Vsky dost, Podkopali kopali ste mi koreň, teraz nie mám, vsky dost Tu sú kamaráti, pod mnou sú dievčatá. Je mi dobrú noc dávajú, keď odchádza vizita. Je mi dobrú noc dávajú, keď odchádza vizita. Vizita je 6 no týždňov a 7 mája je nedeľa. Ach Bože môj, prebože môj, kvým slobode má z vezenia. Ach Bože môj, prebože môj, kvým slobode má z vezenia. To pieseň zložil lezen, menoval sa Mikložiá. Čo zastrelil svoju milu, keď ju boskal kamarád. Čo zastrelil svoju milu, keď ju boskal kamarád. Dobre ti je moja milá, si s Ale tu je stokrát horšie, to je hlavské lezenie.